میرا نام ہے عبد اللہ شکیل میری ویڈیو پر آپ کو خوش آمدید آج ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ مارچ چلچ کی سنگس کی دو بائی دو کی فلو ڈینس کی مجبوری دو بائی دو کی رہے ہے ابھی ہم کو کوشش کریں گے چل کے باہر لے کے رہے باہر چکیل گاڑی گزارتے ہیں دیکھ کے ہمارا ہے